בואו נעשה בעיה נוספת עם שורשים חוזרים. בואו נניח שהמשוואה הדיפרנציאלית שלנו היא שנייה של y פחות המגזרת הראשונה ועוד oh, 0.25 זה מה שכתוב כאן y שווה ל-0 לנו כמה תנאים התחלטים הוא אמרו שy של 0 שווה ל-2 וy של 0 שווה לשליש. אז כפי שעשינו בכל אחד מהמקדמים הקבועים האלו של המשוואות הדופנציאליות הלינריות המורגניות מסדר שני, בואו נקבל את המשוואה האופייני. זה יוצא R בריבוע פחות R ועוד 0.25, או ניתן לקרוא לזה ועוד 5. בואו נראה, כשבופנים זאת, זה מבלבל קשה לשברים, זה קשה להוציא גורים משותף. בואו נעשה את הנוסחה הריבועית. השורשים של זה R שווה למינוס B, B זה מינוס 1, מינוס B יהיה 1, סליחה, פחות השורש הריבועי של B בריבוע, B זה מינוס 1, אז הריבוע הוא 1, פחות R כפול H זה 1, כפול C. 4 כפול 1 כפול 0.25 זה 1, יופי. שימו לב, כאשר יש שורש חוזר, הדבר שמתחת לשורש הריבועי נהיה 0. וזה הגיוני, כיוון שזה פלוס או מינוס בנוסחה הריבועית שנותן לנו שני שורשים, בין אם הם משים או מורכבים, אבל אם השורש הריבועי 0, מוספים פלוס או מינוס 0, נשארים רק עם שורש 1. בכל מקרה לא סיימנו עדיין. מהו של 2a. a 1, אז לחלק ב-2. שורש 1 שלנו 1, ועוד או 0 קלטי 2, שזה שווה לחצי. וכמו שלמדנו בסרטון הקודם, אפשר לומר, אולי הפתרון רק Y שווה ל-CE בחזקת חצי X. אבל כפי שקבענו בפעם הקודמת, יש לנו שני תנאים התחלתיים. הפתרון זה הוא לא מספיק כללי, אבל שני תנאים התחלתיים. ובפעם הקודמת אמרנו, זה לא מספיק כללי, אולי כמה פתרונות שהן כמה פונקציות של X, כפול e בחזקת חצי x, אולי זה הפתרון שלנו. ונמצא שזה אכן כן. וכך, ככל שהפתרון יותר כללי, מצאנו שv של x שווה לכמה קבועים, ועוד x כפול כמה קבועים אחרים. אז הפתרון הכללי יותר שלנו, y שווה ל-c1, כפול e בחזקת חצי x, והוציא 2 כפול x כפול e בחזקת חצי x. שכחנו את ה-x כאן. נשים פה קו חוצת שלא נתבלבל. בכל מקרה, זו הסיבה. כך הגענו למצב הזה. זה טוב לדעת. כי אחר כך כשאתם לדעת יותר תיאורי לגבי המשפויות ספרנציאליות, וזה באמת הדבר החשוב בלמידה הזאת, ולא רק לעבור את המבחן, זה טוב לדעת. כאשר פותרים זאת, אתם יכולים לדעת את התבנית. אם יש לנו שורש חוזר, שמנו פה שורש חוזר פעמיים, ובאחד מהם יש x בחזית שלו, ואחד מהם שני קבועים. אז זה הפתרון הכללי שלנו, לכעת, ניתן להשתמש בתנאים ההתחלתיים שלנו, נפתח עבור c1 וc2. בואו נמצא את הנגזרת של הראשון, כדי שיהיה קל להציב 2 y', -tag שווה, לחצי, אה, לא, y -tag שווה ל... חצי... לא, y' שווה ל... חצי, כן, C1 כפול E בחזקת חצי X כעת זה נהיה יותר מוכר. אנחנו חייבים להשתמש כאן בחוק התוצר אז ועוד C2 כפול E זה נגזרת של E חזקת חצי X חוק התוצר ועוד הנגזרת של E בחזקת חצי X כפול X אז uh, חצי X E בחזקת חצי X. פה ניתן לכתוב לא נרצה לאבד זה כאן ניתן לכתוב שזה שווה יש לנו חצי יש לנו חצי אז יש לנו c2 כפול e בחזקת חצי x ויש לנו חצי כפול c1 e בחזקת חצי x אז ניתן לומר שזה שווה ל e בחזקת חצי x כפול c1 חלקי 2 זה זה c2 זה לוקח בחשבון את שני הביטויים, ועוד C2 חלקי 2 כפול XE בחזקת חצי X. זה כעת נשתמש בתנאים ההתחלתיים שלנו, נפנה מקום פה, שנוכל לראות בבירור, את התנאים ההתחלתיים שלנו להשתמש בהם. נתחק זה, בתקווה שזה נראה לכם מגדיוני אתם יודעים את המשוואה האופיונית, מצאנו את הכללי, לא נמחק את התנאים התחלתיים שלנו, מצאנו שפיתרון הכללי הוא זה, את הפיתרון הכללי שלנו פה, כעת הצמנו את התנאים התחלתיים שלנו לתוך הפתרון הכללי והנגזרת של הפיתרון הכללי. אז תקבלו פתרונות, אז מציבים לתוך הפתרון הכללי, y של 0 שווה ל-2. אז y שווה ל-2 כאשר x שווה ל-0. C1, כאשר E שווה ל אז E לחצקת חצי X נהיה 1, נכון? זה יהיה 1. אז שימו לב, יש לנו XE בחצקת 0, כעת X הזה 0, כל הביטוי הזה יהיה 0 וסיינו. C1 שווה 2 זה היה קל לפתרון. ה-X זה יותר פשוט. 1 שווה 2 וכעת ניתן להשתמש ונגזרות. זו נגזרת הראשונה. ונציב את C1 פה. וניתן יתא נפתח ב- C2, אז אני נזדרז הראשונה שלנו אנוי Y tag שווה ל C1. נכתוב זה קודם מ- C2 ו- עוד חצי. און? זה שווה ל- 2, כו- 2 זה 1 ב- C2, כ full e إיב חצקת חצי X, ו- עוד C2. חלקי 2 כפול X, E בחזקת חצי X. היה كان X. כאשר X שווה ל-0, שווה לשליש. אוקיי, שליש שווה ל-X שווה ל-0, זה 1. זה שווה ל-1 ועוד C2. ואז הביטוי הזה, כאשר X שווה ל-0, כל הדבר הזה יהיה 0, נכון? כי x הזה מבטל כל הזה. כאשר ב-0, מקבלים ל-0, ואז נקבל שליש שווה ל-1 ועוד C2, ו-C2 הזה שווה ל-3 של מינוס 1 שווה ל-2 שליש, וכיית יש לנו פתרון ייחודי. נכתוב את זה ונצייר איבור מסביב. וזה הפתרון הכללי שלנו. הפתרון הייחודי שלנו ינתן לתנאים ההתחלתיים האלו, אבל בעיית השורשים החוזרים האלה, Y שווה ל-C1, מצאנו זה באופן מיידי, זה 2 כפול e בחזקת חצי x, ועוד זה מינוס 2/3 uh, c2, אז מינוס ש... שני שליש xe בחזקת חצי x, וסיימנו. זה הפתרון הייחודי שלנו, ושוב, סוג של הוכחה של איך אתם מגיעים לזה, למה יש שם x. זה לא הוכחה, זה יותר כדי להראות לכם את האינטואיציה, איפה זה הגיע. זה הגיע והציגו לפניכם את השיטה, הפחתה של סדר, כדי למצוא מהי פונצת V, שמצאנו שהיא C1 ועוד C2 כפול X, אבל כל זה יכול להיות מסובך. אבל ברגע שאתם יודעים את התבנית, או ברגע שאתם יודעים שזה הולך להיות הכללי, זה קל לפתרון. נשוואה אופיינית, קבלו את הפתרון הכללי שלכם, נמצאו את הנגזרת של הפתרון הכללי, ואז הציבו את התנאים ההתחלתיים שלכם כדי לפתרות הקבועים שלכם. וסיימתם, נתראה ונתחיל לפתור משוואות פרנציאליות לא הומוגניות.